Ігор Івасиков працює рятувальником майже сім років, отримав профільну освіту в училищі у Вінниці та закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки. Надзвичайні події з побутових причин під час війни виникають нечасто. Ігор говорить, що за весь травень лише одного разу гасили машину, що загорілася в гаражі на проспекті Центральному. На виклики, пов'язані з наслідками обстрілів, виїздять, незважаючи на повітряну тривогу. Для нас це ні, ну, нічого не означає. Треба все одно їхати і рятувати, і допомагати і гасити пожежі. За 100 днів повномасштабної війни найбільше вражень у нього, як і у колег, які тоді працювали разом з ним, залишились від рятувальних робіт у будівлі обласної ради та облдержадміністрації, в яку 29 березня влучила крилата ракета Будинок розташований від цієї пожежної частини на відстані близько 1 кілометра, тому він з колегами одразу опинився на місці «Перш за все, ми почали шукати потерпілих, евакуювати людей поповерхово. Було люди з дуже важкими пораненнями, вони самі не могли ходити і довелося їх на ношах евакуювати. Підвестися сходами, каже Ігор, вдавалося лише у правій частині будівлі. В лівому крилі, куди влучила ракета, рятувальники могли працювати тільки з автотрабини. Розбирали завали 10 днів. За протоколом, поки не знайдена кожна людина, яка опинилася під завалами, роботи не припиняються. По-перше, виносив загиблих. Це було тяжко морально переносити, тому що розумієш, що це люди, в них є сім'ї, а ці обстріли забирають життя. Це дуже прикро. Можна сказати, що Микола продовжив сімейну традицію – рятувати життя. Його мама та бабуся – лікарі. Після закінчення Миколаївського фахового коледжу транспортної інфраструктури та служби у Збройних силах України прийшов до Державної служби з надзвичайних ситуацій. Працює рік. Найчаще було працювати після обстрілів, тому що це небезпечно, ризики обвалу. Мої функції – забезпечити подачу води, тобто прокласти рукавну лінію, до, до під'їзду на поверхи та забезпечувати рятування людей, тобто виводити якимись методами рятувати – це найважливіше. У штаті Державної пожежно-рятувальної частини номер 2 44 співробітника. Чотири караули, які складаються з начальників караулу, командирів відділень пожежних рятувальників, водіїв та диспетчерів. Основна сфера відповідальності у частині у центральному та заводському районах Миколаєва, але за необхідності можуть відправити до інших районів міста і в область. Марія Савицька, Файдер Бондар, Юрій Руденко. Єдині новини на суспільному. Миколаїв.